معكم محمد قصاي أنا الآن متواجد بحديقة الأسود بمدينة العرائش في قلب جناح الخيمة القطرية كترتيب كرئيس للجنة التحكيم في قلب مسابقة حجم اللوحة ضمن رفض جمعية الخيمة القطرية اليوم كنبحث عن تأسيس الجوائز على التأسيس اللي بلغ العدد ديال المشاركين ها السنه هذه اه تسعه ديال المشاركين اه فازوا منهم ثلاثه بالترتيب كان الفائز الاول هو حاتم العراق الفائز الثاني هو حاتم الشلهلي والفائز الثالث هو انور القاسمي المنافسه كانت شرسه يعني منافسة كانت قويه بين الرسامين يعني التسعه كاملين بهم في المستوى تبارك الله علينا اننا نذكروا اننا نقدروا نحددوا الفائز الفائزين يعني بدقه ولكن الحمد لله استطعنا بفضل مجموعه من الملاحظات كانت فكرة اللي كانت على ان كتصبر الفكره ديال السنه هذه واللي كانت مختلفه على باقي السنوات بحكم ان هذه المره هذه طلبنا من المشاركين انهم يرسموا الصقر اللي هو اختصاص جمعيه القنص القريه في مع اثرت مع فكره ديال ديال التظاهره العمرانيه اللي كتلقى مع قطار اللي كخصنا 2020 الحمد لله كانت المشاركه يعني جميله ورائعه يعني وهذا الشيء يعني كفرحنا احنا هنا كسكان مدينه العرش وفي نفس الوقت يعني كن يعني كنتمنوا لو انه يكونوا مرة هذه المرة شحال الثانية الثانية كنظن يعني المرة الخامسة مرة يعني الحمد لله الى هذا من ان دائما و <تصفيق> بالنسبه ديال هي مزيان الرسم هو اصبح نشاط قار و شقار داخل المهرجان وهذا مكسب للمهرجان لانه يكرس تقريب يعني الاهتمام بالثقافه الفنيه والتشكيليه يعني والفنيه إحنا بغينا هذا هذ الفن هذا يخرج للشارع داك مثلا في اصيله يعني ديما كيبقى الاثار والسكان كيبقاو يتسائلوا على اللوحه ويسالو يعني وكيبليو عندهم ثقافات تشكيليه يعني, يعني يعني واش عندكم نتوما شي رؤيه تقدموا شيء شي نصائح أو شي هذا لجهه المنظمه انا كنتفق جميله وطرحتها ديجا شحال هذه على جهات اخرى من من العرائش لا يكونوا مثل لما لا يعني لكن للاسف ما هذا كاين عزوف مدينه العرائش الحمد لله عندنا